إلى كل من يشاهد الصور والأفلام الإباحية فهذه نصيحة لكم لله لا أكثر ولا أقل هل تعلم أن ما تشاهده من صور عارية من الكبائر؟ هل تعلم أن مشاهدة هؤلاء الزنات تجعلك صغيرا في أعين الناس؟ هل تعلم أن تلك المعصية تسقط العبد من عين الله؟ وقد تتسبب في حرمانك الرزق والتوفيق للخير هل استقر في ذهنك صور هؤلاء الزنات البغاة الذين يفسدون في الأرض ويزرعون الشر والبلاء بين الناس هل تعلم أن مشاهدة لهؤلاء الشياطين يجعلك تخاف من أبسط الأمور هل تعلم أنك لن تتحصل على العلم إن كنت تشاهد لهذه المشاهد الخالية المخلة بالحياة هل تعلم أنك ستحرم من في الحياة الزوجية هانئة مع زوجة تحبها وتحب هل تعلم أن هذا الفعل الشنيع الذي تقوم به يجعل الصالحين يبغضونك حتى وإن لم تقص لهم ما تفعل هل تعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين الذين يسعون في الأرض فسادا؟ هل تعلم أن كل ما شهدته ستدفع ثمنه غاليا؟ إن لم تتب إلى الله تعالى وأن الله عزيز ذو انتقام. هل ترضى أن يأتي إليك خبر موت أحدا تحبه وأن جالس على تلك المواقع؟ هل تعلم أن من قبح هذه المعصية؟ من الممكن أن يخسف الله بك الأرض. هل تعلم انك من الممكن ان تموت على هذا الوضع ربك حليم يتركك لكن لا تفرح بهذا فلا بد من دفع الثمن ولو بعد حين ان لم تتب هل تعلم انه من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه هل تعلم ان الله الغني الحميد يفرح بتوبه عبده تعلم أن الله سيغنيك من فضله إن استعففت وابتعدت عن كل محرم ومن كل عمل لا يحبه الله أخيرا، قارن نفسك بمن يجاهد في سبيل الله، وادرس جيدا سير الصحابة العظماء وسير الصالحين، واعلم أن هناك عباد الله يتقوه حق تقاته، كل هذا وأنت تحارب رب العالمين بالمعاصي، ولا تجعل شاشات الكمبيوتر والهاتف يكون سببا في خزى الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر وكل أعمال الفسق والفجور والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين